Пане Романе, чи можете ви, будь ласка, проінформувати нас, що нині відбувається у Бахмуті, на Бахмутському напрямку загалом, тому що розуміємо, щодня окупанти штурмують це місто, не, поки, не полишають спроб захопити його, але ж знаємо, що наші бійці тримають оборону. Наш батальйон «Свобода», ми зараз знаходимося на бойовому змагодженні, зараз 4 батальйон Сили свободи» і 4 бригада оперативного призначення «Рубіж» стоять близько наших позицій, де ми перебували з батальйоном «Свобода». Те, що ми спілкувані з хлопцями, з нашими побратимами, вони доповідають, що ситуація дійсно дуже складна, ворог намагається перти, як і пер, а то в деяких ділянках ще з більшою силою, валить з усього, чого може. Донищує місто просто до кінця дорин. Власне, місто такого, як Пахмут, тяжко це зараз назвати містом, раніше квітуче, просвітаюче, багато місто. Зараз 100% будинків пошкоджено, деякі є ще зруйновані до фундаменту. Ворог застосовує стару свою тактику, це радянська жуківська тактика. Валить артою і живим м'ясом. Спочатку йде перше ешелон, це В них ідуть там ті, хто не підлягають евакуації, трьома пов'язками білому обмотані висікають, де знаходяться наші вогневі позиції. Після того починається масований артилерійський удар. Валить невмучно, не та все ж таки у них цього метамобрухту радянського старого, який на жаль стріляє. В них його. Багато і виходить, що вони знищують просто квадратами, кварталами і саме місто Бахмут і населені пункти, які поряд з Бахмутом. І ситуація там дуже хлопці, які зараз боронять місто і боронять всю нашу країну. Це справжні титани, воїни і yeah. честь і слава. За даними Генштабу, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку і от повідомляють про те, що щодня майже атаки йдуть приблизно по 60-80 атак за добу. А, спілкуючись із побратимами, які там, чи розповідали вони вам про динаміку наступу окупантів? Тому що було багато інформації, що зараз вони навпаки почали більше працювати над власною обороною, готуючись до контрнаступу Збройних сил. Це така істота, вони у нас, ми з батальйону «Свобода» перебували на позиціях, ми як мінометники батальйону «Свобода», завдаючи удару по е, цим окупантам, спостерігали таку картину наших мовців за арт-розвідки, що там, де прилітає снаряд, е, залишаються воротки. І, власне, оці смерті, які йдуть в першому ешелоні, деякі з них, в принципі, йшли без зброї, йшли з мопатами. І вони, дистрибуючи в цю воронку, починали одразу окопуватися. Тому е, справедливості заради окопуватися Вміє. Те, що зараз там штурми не припиняються, штурми тільки, тільки збільшуються і штурмують вони зараз по місту відносно невеликими групами, так як міські бої дуже відлічаються від заміських, від боїв у посадках, що вони там відносно невеликими групами йдуть на штурм. Це там до 15 осіб. І при першому ж висіченні цих, так би мовити, груп... Противника вони одразу ж знищуються. Ворог працює зараз майже цілодобово, намагається перти. Якщо ми перебували на позиціях, вони активізувалися під ранок, коли по сіряку, і під вечір по сіряку, то зараз намагаються перти дуже сильно і постійно. Був ну, така ситуація у нас, коли ми перебували на позиціях. Що... Почали перти всією лінією зіткнення Пахмутського напрямку, це від 5 до 7 кілометрів одночасно почався штурм. Е, кривавий бій був, е, поніс там величезних втрат і був непропущений далі, відповідно цю атаку. То все ж ціна цьому всьому теж є, на жаль. Наші хлопці, які е, теж, на жаль, деякі загинули в бою, це справжні титани, справжні воїни і ціною свого життя боронили. Країну боронили місто Бахмут. Ми однозначно за них помстимося, а к**ні переконаний, що більшість з них поздавалася, і на тому буде крапка. Пане Романе, запитаю ще про підсилення ворога. Гатять вони артилерією і от військові розповідають, що ніякого снарядного голоду так, не відчувається там точно. Але була інформація, що підсилюють їх не лише технікою і артилерією, але також і особовим складом. Зокрема, елітні підрозділи почали туди кидати десантно-штурмові війська. А от як відрізняються ось ці елітні підрозділи елітні війська від мобілізованих безпосередньо на полі бою? Так, дійсно, снарядового голоду сказати, що в них не можна. Вони валять квадратами. Валять, раніше бували квадратами, квадратний кілометр на квадратний кілометр, потім була ситуація, що трошки менше. Це 333 квадратних метрів на 333. Зараз це все дуже змішано і накривають дуже сильно. Зараз величезна є проблема в докомплектуванні з цими бойовими шакалами свого особового складу. Ні для кого не секрет, що там іде прихована мобілізація. І відповідно зараз втрати ворога вони більші, ніж вони допоповнюють ряди цих шакалів. А, та все ж до поповнення ідеї там цих, що хапають і десь там п'ять днів вчать крокувати в губинці, потім кидають в цю м'ясорубку, де він власне там більше п'яти днів не живе. Говорячи про те, що там в них ще є величезні міжособні проблеми, і відповідно це все насправді це все нам на руку, та на жаль. Дуже багато. І мобілізаційний ресурс у них дуже великий. Якщо підрахувати, що там населення порядка 140 мільйонів, трошки більше, то відкинути жінок, дітей, пенсіонерів, то вийде, що порядка 20 мільйонів у них мобілізаційного ресурсу. Це над багато. І зараз у них відбувається ця прихована мобілізація. Я переконаний, щиро переконаний, що коли до нас дійде новітнє озброєння натівського зразку, Хлопці, які в нас вміють працювати, професіонали своїй справи є. Наприклад, і батальйону «Свободи», скажу, у нас бійці з мінометної батареї намовчимося з другої міни втрапляти в ціль. Якщо для розуміння з міномету потрібно пристріляти, хоча 5-7 мін, це йде як пристрілка. Хлопці намовчимося з другої міни потрапляти. Якщо ми це перемножимо на новітнє натівського зразку устаткування і професіоналізм наших бійців, то, власне, шансів окупанту нема ніяких.